یہ ہم آج موجود ہیں مسلم ہندو کا جو بربر کرنا ہونے جا رہا ہے اس وقت مقامی قیادت موجود ہے پورا اسٹیج پر اور تشریف لا چکی ہے جس میں چودھری تنیل علی خان صاحب چوہدری دانیال صاحب چوہدری اسامہ صاحب ملک ابراڑ بھی پرزیڈینٹ اور علی عباسی صاحب محمد شباسی صاحب سردار نسیم صاحب اور رات مسروسی صاحب, صاحب اور دیگر پنڈی کی تمام زیادہ اسٹیج پر موجود ہے اور بہت بڑے قافلے کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور ایک بہت بڑی ریلی لائے ہیں انہوں نے اسی طرح باقی پارٹ میں سے بھی ملک منصور صاحب اور رشید خان صاحب اور دیگر چکالا کینٹ اور بنی کینٹ وارڈ کی میں سے تمام وارڈ ممبر تصویر لا چکے ہیں اور کچھ ابھی لا رہے ہیں ان یہ عوام کا جوش و خروش بتا رہا ہے کہ یہ عوام کون سا ایک مرپور کامیاب کا ملسل ہوگا جو پنڈنگ کو نہیں ہونے جا رہا ہے اور عوام اس کو سرا رہی ہے جہاں تک مہنگائی کی بات ہے وہ بھی موجود ہے اور عوام کے اپنے اپنے خدشات موجود ہیں عوام اس چیز کا ادار بھی کر رہی ہے لیکن عوام کو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ صاحب اس ملک کو دوبارہ سے کامیاب نہیں والی اقدامات ہے جس پہ لوگوں کا اعتماد ہے کہ یہی ایک ملک کو بچائے گی ان علاقے یا اپنی سیاست کو بلاق رکھا اپنی سیاست کو نقصان پہنچایا لیکن ملک کو بچایا کیونکہ لوگوں تک بھی یہی ہے کہ بہت کیونکہ یہ ایک خان کا نظریہ تھا اس نے ملک کو بہت زیادہ کسی دہ تھا اور آج ویسے معاہدہ کر کے اسے توڑ دیا جس سے ملک خراب آیا تو کہ یہ نواز ملک کی جیت is بیٹی ہیں اور چیفرگز ہیں آج اس میں آپ سے میں ایک آپ کے سامنے جانا چاہتا ہوں کہ یہ آ رہا ہے یا یہ وہ بات کی آ رہی ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ ہوں پرانا خاصا الیکشن کے جو ہے وہ نہیں جانا چاہتی یہ بات بالکل غلط اور پاکستان مسلم لیگ روم الگ میں آج یہ کنونشن جو ہے یہ الیکشن کی تیاری کے لیے یہ کنونشن ہے इलेक्शन भरने के लिए किया गया है और आज आप दोस्तों को यहां पर बढ़ाया गया है ये बात एक और गलत है आज आपके खूबसूरत शहर का एक बहुसूरत इंसरा पेंडिंग का खराब दादा घणा करो ओए tere jaat mein beshmar beshmar saaj pariyat pai par ek khbraag hai ji saahab saahab chai humko nahi aata ne na bol rahe hain ki 60000 hai aaj woh aur na zameen hai kuch aur milega 14 قومی اسمبلی کے آج حالات کا थोड़ा सा और इंडिया आई लव यू टू और नवाब शरीफ साहब की पत्नी محبت کی دے ہے چیخ چیخ کر ہو میں کرو ناٹو سے پچہتر سالہ تاریخ کے چوبیس ہزار